Det med at være farældre, det er jo noget af det bedste, man kan blive. De der timer sammen med børnene, det er jo noget af det bedste, man kan opleve. At have fællesskab med sin lille guldflum, det er bare lækker. Man Der er underskud i guldtiden, når for mange knokler fuldtid. Hvem giver kaffe, og har en tid til at høre på mig? Tiden skrumper, forhold og der er kaos på vej. Ja, og vi er mange, der har det ligesom dig. Så er det godt. Black Grove er torsdag i uge. Og det er jo ikke fordi, der er noget galt med at stå op om natten et par gange, gøre rent og rydde op og få lidt gylp ud over sig i ny og Men alligevel, så kan man godt have brug for et sted, hvor der lige er tid til ledelsen. snakke, snakker, hygger, sammen, -sam, lægger mad og bibel, nam nam, Elvetimen, den bliver kvalg og For det ikke godt at være alene med en iPad op og bare stenen, er der lys for enden. stay vi seks